сьомий місяць працює у Смілі одна із філій мережі підприємств ВІД. Це релокований бізнес. До окупації вони працювали на півдні України. На Черкащину в виробництво переїхало з Херсоном. Знаєте, ми приїхали я і вас. От просто вдвох. Тобто всі наші шість підприємств були окуповані. Всі шість. І коли ми розпочинали роботу на Черкащині, доступу до жодного з наших підприємств не було. Тобто все створювалося з нуля. Нині вже мають три швейні виробництва на Черкащині у Світловодську та Снігурівці. Скрізь закуплене обладнання та набраний персонал. І у Смілі і в Черкасах влада йшла на зустріч. Так швидко всі філії і запрацювали. Приїхали на Черкащину. На сьогоднішній день у нас п'ять філій, Черкаси, Сміла в якій ми знаходимося. Також у нас є філії в Корсуні, Світловоць, Кіровоградська область і деокупована Снігурівка. Снігурю Івановичу та борцову губернатору дуже вдячні. Тобто підтримка відчувається у всьому. І меру міста Сміли. Так, теж можу подякувати. Не кожен мер так допомагає в відкритті. Тому на Черкащині працювати дуже комфортно. Гарні люди Гарна адміністрація, працювати дуже комфортно, приємно. Тому ми розвиваємося. Слова керівника підтверджують і всі працівники. Посадовці, що завітали у Смілянський філіал, поспілкувалися із швачками та закрійниками. Твердять, і умови роботи гарні, і зарплата достойна. Персонал на роботу набрали швидко, пригадує керівник Смілянської філії. Зараз ми всі мобільні, через інтернет скрізь давали оголошення. Люди приходили на співвесіду, потім зустрі... зробили зустріч, всі зустрілися, поспілкувалися і вже з 1 жовтня ми почали процес того, що завозили обладнання, а з 10 жовтня ми приступили безпосередньо до роботи. І потихеньку формували колектив, люди підходили і, скажімо так, ну, досить активно, як ви бачите. з жовтня місяця на даний момент вже 63 працівники. Я вважаю, що це для нашого містечка досить хороший результат. На швейних фабриках цієї торгової марки виготовляють форми для різних силових структур, конкретно у Смілі шиють для військових. Як показує пані Наталія, вже є і зразки парадних одностроїв, які почнуть відшивати незабаром. На парад перемоги жартує хлопцям, буде що вдягнути. На підприємстві є і цех виготовлення різних шевронів та нашивок. Демонструють гостям всі свої можливості. Начальник Черкаського УВА ставить одне основне запитання власникам: чим ми можемо допомогти як влада на місцях? Адже твердить дуже зацікавлені, щоб наче. Кашчину перемістилося більше релокованих підприємств. Наразі маємо 41 релоковане підприємство, 31 з яких вже працює сьогодні в повному обсязі, 10 перебуваючі в стані налагодження своїх бізнес-процесів. Звичайно, кількість невелика, але ми працюємо над тим, щоб збільшити. Зокрема, з окремими підприємствами працюємо на напряму розширення їхніх спроможностей саме на території Черкащини. Прикладом такого розширення потенціалу є швейна фабрика або швейне підприємство «Від», яке до нас релоковано з Херсонщини, частина виробничих потужностей якого знаходиться навіть на окупованій території. І ми сьогодні свідки відкриття чергової філії. Ми сьогодні маємо Черкас в, в Корсуні сьогодні в Смілі. Чудова нагода переконатися в тому, що підприємці дбають про розвиток нашої економіки відповідно до програми розвитку економіки нашого Кабміну. І за завданням президента України, за завданням Кабінету міністрів, ми робимо все те для того, щоб підтримувати наш бізнес, тому що економіка і сильна економіка – це, звичайно, основа нашої перемоги. Тут на підприємстві нових 63-64 робочих місця, що дуже для цього регіону важливо тому що сьогодні знайти роботу дуже, дуже дуже непросто, а розвиток саме бізнесу надає такі спроможності. Керівник Смілянського підприємства запевняє, у фабрики є замовлення, тож планують збільшувати обсяги і запрошують на роботу швачок і професійних, і початківців. Розуміють, наскільки важливо зараз забезпечувати людей роботою. Наводять приклад деокупованої снігурівки, де працівники дуже чекали відновлення роботи фабрики. У нас там було... А... Була філія і після деокупації ми відновили, зробили ремонти, довезли обладнання, зробили все для того, щоб філія там запрацювала. В якому стані ви там побачили снігоріпці? Стан, на перше, побиті всі вікна, частина обладнання було зруйноване, тобто зробили ремонт, довезли обладнання, головне це люди, це наші працівники, які там перебували в період окупації і які чекали нас як роботодавців, які прийдуть, дадуть роботу, дадуть податки, дадуть заробітні платів. Тому варіантів там не відкривати там, чи, наприклад, у нас ще окуповані чотири наші підприємства, чотири фабрики. чекаємо, коли хлопці їх звільнять і відразу будемо поновлювати роботу на підприємстві. Швейні фабрики від співпрацюють також з десятьма волонтерськими організаціями. Одні з них навіть надають приміщення. дівчата волонтерки плетуть сітки. Ми допомагаємо громадській організації «Січ» плести маскувальні сітки. І потім вже передають ну, запитами да, нашим військовим на їхні потреби. Тобто ви матеріалчик прямо тут берете? Так, да. вас... да, Швейна фабрика він нам поставляє матеріалчики. Ребята, сичи нам дають сітки, і от ми так совместно допомагаємо нашим військовим. Головне для України нині перемога над загарбниками. Тож зараз кожен на своєму фронті робить свій внесок, щоб її наблизити і щоб підтримувати нашу державу у цей непростий час.